من الحسد يلا طلبناك تحميها عبير فوق الحلا رقه وذوق يمتلي فيها النظر ويذوب فيها هي قمر على الارض غير اللي فوق هي قمر على الارض غير اللي فوق من الحسد يلا طلبناك تحميها مالكها فوق الحلا رقا رقا يمتلي فيها النظر ويذوب فيها هي قمر على الارض غير اللي اذكروا الله والنبي وسموا عليها وادعوا بالتوفيق هالليل العبير وادعوا بالتوفيق هالليل العبير لا إله إلا <تصفيق> الله لا إله <تصفيق> إلا الله لا <تس taki Sound> صلوا على سيد الانام المصطفى الهادي الرسول يا عبير يا بدر التمام يا شيخه يا بنت الرسول الزين من رب الانام يكفيك من عين العدول بنت عز واحتشام <تصفيق> ماي الحياه بوجهك يجول والسنا ظهر الغرام اسقي الحذا عارف الوطول اللي وراها السناب <الله> <تصفيق> يا سارقك كل العقول وعطرك <تصفيق> مثل ريح الحزام وش اللي نخلي وش نقول جعل الخطأ برد وسلام صبتينا يا عبير بذهور لا إله إلا الله لا لا بنت اللي يبغى لي الطيب في ما يطول وخالد بسيط أوسأ الطيب من طيب اخدود عمير بنت ذاك الكرام يقمني يشيلون الحمود لا بعرف في عين المقام. بنطي تشهد معوف بنت الغوامي وراس السلام تشهد لهم سيف وطيوف والف الصلاه والف السلام محمد الخادم رسول يا امير يا طهر الغمام حسن الحلا عرض وطول اللي راها هزينها يسرقها كل العقول الانا الالاف المصطفى الهادى الرسول بنت امها عيده ونعم يا عبير يا بنت الوصول الزين من رب الانام يكفي من عين العدو بنت عز واحتشام ماي الحياه بوجهك يجول مثل ريح الخزام شلي نخلي وش نقول جعل الخطاب سلام صبتين يا عبير بذهور